مشاهدنا واحبائنا متابعين قناتنا اسم قرن الغزال اهلا بحضراتكم النهارده معانا منظر بعض من حضراتكم شافوه مش كلكم يعني المطوه اللي بيطلق عليها في مصر طبعا المصريين اسياد التسميات يعني نحب نسمي قوي بيطلق عليها في مصر الخرصه المطوه الخرصه ايه حكايتها بقى ايه موضوعها جت منين بس قبل اي حاجه بفكركم أنا بعمل الفيديو وبتعب فيه صدقوني. فما تبخلوش عليا باللايك، يعني بلاش البخل. خلينا كرمة كده، أنا عارف إن أنتوا ناس كرمة كلكم. ما تبخلوش عليا أنا باللايك، دوسوا لايك كدهوت، يعني إيه؟ صدقوني الفيديوهات دي تستحق لايكات كتير. وتستحق مشاهدات وتستحق متابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبعًا معانا الحتة دي النهاردة. أنا بهديها للأستاذ جون. صاحب قناه اسمه ارن الغزال من الناس المحترمه جدا اللي اتاملت معاها المطوه دي اطلق عليها في مصر اسم الخرصه الخرصه دي جت من ايه التسميه جت من ان هي لما بتيجي تتفتح بتتفتح طقه واحده بس ملهاش ترس زي الترس بتاع الاوكابي مختلفه طبعا عن الاوكابي في شكلها زي ما احنا شايفين المقبض بتاعها اكبر من السلاح بشويه حلوين اطول من السلاح يعني السلاح وهو مقفول مش مكمل المقبض الاخر الحاجة التانية. شكل سلاحها يا جماعة مختلف عن الاوكابي. الكيرف اللي نازل في السلاح ده نازل متأخر. مش نازل من بدري زي بتاع الاوكابي. تمام? هي يا جماعة معروفة باسم الخرصة زي ما لكم عشان بتتفتح طاقة واحدة وما بتعملش الصوت اللي بنسميه الزغروطة ده. ما بتزغرطش. بتتفتح طاقة واحدة زيها زي اي مطوه تانية. زي السوستة ما السوستة طاقة واحدة. الباكلوك طاقة واحدة. دي نفس الكلام. طيب. إيه بقى موضوعها؟ في ناس بيسموها اسكندراني برضو إيه سر تسمية اسكندراني؟ معرفش، مفتيش. أتوقع إنها تكون منتشرة في اسكندرية مثلاً؟ عشان كده اسكندراني؟ معرفش. الختمة بقى اللي عليها ده مختلف مليون في المية عن الأوكابي ومختلف عن كل الأختام اللي في الدنيا. تمام؟ هي مش من شركة أوكابي. المطوة دي يا جماعة، بما إن أنا راجل باحث في الموضوع من زمان، المطوة دي صناعة فرنسية. صناعة فرنسية. شفتها بس يعني اصدار اقدم من ده شوية شفته في موقع فرنساوي ومكتوب عليه انه هو من انتاج مدينة تيغ مدينة تيغ دي زي زولينجن بتاعة البانيا كده مدينة بتنتج مطويات هي فرنساوية يا جماعة والفرنساويين مشتهرين في موضوع قرن الغزال باصدار الطقة الواحدة ده اللي هو ما بيعملش تبس. زي مثلا بتاعة جاك مونجيه جاك مونجيه طقة واحدة لها انا قبل كده فيديوهات ادخلوا اتفرجوا علىها في القناة فهي طقه واحده المقبض بتاعها معمول برضه من خشب زي بتاع الاكابي طيب اللون بقى لونه شبه الاوكابي ليه ما دا ممكن يلخبط الناس ممكن الناس تفتكرها اوكابي المانيه لا هو اللون قد يكون جد بالصدفه وقد يكون الصانع بتاعها شاف ان الاكابي مشهوره ومنتشره راح مديها الوش اللون دوت اللون اللي هو النبيتي او البدنجاني ولا الفحلقي ما نوعه ايه اللون دوت المهم ان هو راح مديها اللون ده عشان تاخد نفس الاوكابي واخده بقى الختم ده اللي احنا شايفينه انا ما اعرفش الختم ده بيقول ايه بالظبط يعني يعني هل ده ختم مطراه ختم مش عارف ايه معرفش مش فاهم قصته بس ده ختم الصانع القميص بتاعها من ورا زي ما احنا شايفين اقصر شويه من قميص الاوكابي شكله قصير عن قميص الاوكابي وطبعا هي يعني ديزاين المقبض بتاعها مختلف خالص من عند كلوه الايد كده تلاقيه خين طبعا دي حلقتها الاصليه اللي جايه معاها دي اللي فيها حلقه فيها محززه كده مش ملسة تمام دي حلقتها الاصليه. طبعا ما يفوتنيش اني اشكر احد مشاهدني المحترمين اخويا وحبيبي روماني اللي اهداني الفيديو دوت. اهداهولي والمطوه دي بتاعت جده كانت متشاله من زمان مش عارف في دولاب ولا فين ولقوها وقالوا له دي بتاعت جدك وهو ورثها عن جده زي ما احنا كلنا ورثنا عن اهالينا حاجات جميله بالشكل دوت فانا بشكر الاخ روماني ميرسي جدا يا باشا كتر خيرك يدوم عزك يا كبير ومبروك عليك طبعا حاجه زي كده هو بقول لك اوعى تفرط فيها بص لو اتعرض عليك فيها يعني اقول لك ايه الف دولار مش الف جنيه ما تفرطش فيها تمام لان الحاجات دي زي ما بيقولوا كده عمر اللي ما بيرجع تاني على رأي عبد المطلب يعني فالحاجات دي يعني خلاص نوادر نوادر طبعا منظرها جميل وحلوة اتقلدت بقى بعد كده في نوع منها نزل لون بقى المقبض بتاعه لونه عسلي شبه لون الجنوب افريقي دي تقلدت قد تكون في باكستان قد تكون في الصين معرفش. اعرفش يا ريت بقى حضراتكم ما تنسوناش في اللايك تدوسوا لايك للفيديو الحلو ده تشيروه على جروبات الفيسبوك على الواتس على اي حاجه على اي جروب تشيروه تعملوا له شير فرجوا بعضكم ما تحرموش بعضكم من الحاجات الحلوه دي تمام واللي بيشوفني الاول مره يا ريت تشترك في القناه وما دام انت وصلت للجزء ده من الفيديو اكيد انت مشترك من نوع خاص عشان كده ليك عندي معلومه هديه هتعرفها لاول مره. المعلومه الهديه دي ان المطوه الاكابل خوجه المطوه الاكابل اللي واخده ختم خوجه اخر اصدارات الشركه الالمانيه اللي هو فيه هلالين ما خرام ده ما تعملش منه خوجه ما شفتش. لكن اول اصدارات الخوجه الباكستانيه يعني اول اصدار في الباكستاني كان مكتوب عليه ميد ان جيرماني ولونها عسلي نفس لون النطوه اللي بحكي لكم عليها دي دلوقتي اتعمل منها نفس النوع وخدت ختم ميد ان جيرماني بس في باكستان ولما جم يرسموا حيوان الاكابي ولا حصل غزاله ولا حصل زرافه يعني قد يكون شكله مقارب لشكل الجاموسه او لشكل البقرة. هبقى ان شاء الله برضو اعمل فيديو اتكلم فيه عن الخوجة وتاريخ الخوجة بس الناس المشاهدين بتوع الكبار بيقولولك قرن غزال بقى زهقتنا ما تنسوا في الاشتراك.